Se mig, glæder du dig slet ikke? sted i kampestøder. Vi skal trække for en eleve på vores rundt på par. og Jerns, det er længe eleve. Ura! I skal uh -huh. kysse natten. Ura! Uh -huh. uh -huh. Tungen, mor. Uh -huh. Hvem skal have en lille en? Bare tage lugten og gylden. Onkel Jerns, evitur nu. <hûr> Se, den skylder Gå på pension. Du er rørfuld af penge. Ja, jeg er sgu ikke så rosen røg, som du tror. Alt for tidskort! Du opfart din mund! Jeg elsker du mig? Det nu? Der kommer fest i! Og Louise? Kommer I? Du ved vi så gode venner med banken? Du og Lasse skal bare holde det der pjat for sigt. Velkommen alle sammen. Lasse, hos dejlige søn der. Tak gerne. Og dig kærligst. Og ja, den laukar bliver bare her. Og vores barnebarn, Christian. En munterfest, for vi fejrer jo kærligheden i dag. Og ikke mindst udholdenheden, ikke okay. Hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg mm. skulle lige have, at det var Hvor blev den af. Du holder kæft. Ja, når alderen har gjort sit. Når kræfter og at foretage med, svigt. Du er et indenbart dumt sted! Uh! Ernst, for fanden. Du har jo... Louise. Og der kommer min Louise, min hånd og ser, om vi går. Jeg var den Louise, hvad det... med Peter, in ind i kampen igen. Gamle kærlighed, som vi fejrer her i dag. Det er ikke noget, jeg har den store øvelse Men det håber jeg, derfor. Har hun